Поселилися, теж дуже, дуже добрі люди прийняли нас. Отну ми там жили на квартирі, там же ж приїхали, ні ніде було. Ми жили на квартирі, однокомнатна у нас була. От. Ну це жили, жили, жили, жили і там почалась війна. Так ми вже останнім часом в підвалі.